Liviu Dragnea îi răspunde lui Claus Iohannis, nu am plecat pe ascuns, el a rănite slugi în parlament îi putea să afle. Presubliniere dintele Claus Iohannis a declarat, joi, la Bacu, ce vizita în Israel a premierului Viorica Dăncilă și el sublinierea ea presubliniere lui Camerei Deputacilor, Liviu Dragnea, este plin de ciucenii. Pe mandat sublinierei îl îngrijorează secretomania cu care a fost organizat. Cine subliniere tice în secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, a comentat presublinierea din tele Iohannis. Eu nu am plecat pe ascuns. Domnul Iohannis arenite sluj în Parlament îi putea să afle. Eu am făcut public invitația. Am discutat cu premierul Netanyahu ce am discutat el la vizita precedent. Am vorbit despre telemedicină, infrastructura în medicină. În agricultura inteligent, sisteme de irigai, în învământ alte domenii, a spus Liviu Dragnea la Antena 3.